Κι έρχονται τα τρένα Κι απ' τα βαγόνια κατεβαίνουν οι αδάπες, Που δεν ανάδεσαν ποτέ το χωρισμό Με τα φτερά τους τα σπασμένα Άι, οι ανθρώποι κορμιά Που μάθαν πρόστιχο πώ είναι το φιλί και σου πλατσάρου να σκεφτείς τις αποβαθές και η δεν θα τους χαρίσει πρωί Με χιλιάδες σαν αμνήσεις Με τον κορνίνα κουβαλάει τις πληγές Τι μύνει η μάτια μου δεν όταν θες Δεν σβήνει εκείνη με τη μια όταν θέλεις όταν το βάρος τη κανεί δεν θα κρατήσει Μέσα στον έρημο σταγμό Πάνε και έρχονται τα τρέ. Να σου πω: Έχω εισιτήριο δίπλο, απλά δεν έχω προορισμό και δεν υπάρχουν για κανένα. Μη με ρωτήσει να σου πω: Έχω εισιτήριο δίπλο, απλά δεν έχω προορισμό και δεν υπάρχω για κανένα. Αν θέλεις έλα κάτω μια θέση και για σένα. Αν το <Πράτω> μια θέση και για σένα, αν θέλεις, έλα Τι μνήμη, οι <Ρίει Ρίει> μάτια μου <Ρίει> δες μείνεις όταν <Ρίει> θες Δες με τη όταν θέλεις Και <Ρίει> όταν το βάρος της κανείς δεν θα κρατήσει <Ρίει> Το βάρος της κανείς δεν θα κρατήσει Κράτο μια φέση και για σένα, αν έλα, μια σέναν θελή έλα. μια φέση και μια σένα, θελή έλα.